3, 15. І у вас є можливість, щоб ви виплачували кожного тижня по одному рахунку, один біл. І ви вибираєте кожного разу найменший, наприклад, там, долар, два, 10 доларів. А у вас залишається борг, там, тисячу, там, п'ятисячі доларів, великі борги. І ви так кожного разу тільки берете ріш... менший борг. Що буде з вашою фінансовою історією, з вашою ситуацією? І що так робити? Я вважаю, що це буде хаос. Це є проблема дизайну. І я хотів би прочитати з Біблії... Ото на місці записані фрагменти від Івана з п'ятого розділу з 1 по 8 вірш. З 1 по 8 вірш. Mm -hmm. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the ship Gate a pool, which is called in Hebrew Beth Bethesda, having five porches in this lay a great multitude of sick people blind lame paralyzed waiting for the moving of the water for an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had now a certain man was there who had a infirmity 38 years, when Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, Do you want to be made well? The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming another steps down before me. Jesus said to him, Rise, take your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. В цьому місці ми бачимо проблему. Є купальна віфезда, і ангел спускається час від часу і стіляє того, хто перший зайде в воду після того її. Так порухали. І виходить, що якщо є багато хворих на тому місці, хто піде перший, самий-самий здоровий, що може стати, побігти першим скочити. І це проводиться аналогія з тим, що я говорив про наші рахунки. Якщо ми маємо різні борги, і виплачуємо самі менші, це, не, це неправильно. Треба з самого більшого починати. Так само тут. Була, була така ситуація, що ті, що саме, були найменше саме е, хворі, вони возродилися. Якби був там порядок і хтось поставив якусь чергу, наприклад, щоб той -то самий, більше часу чекає, і саме ваші хворий, був би перший зцілений, тоді б не було той людини, яка б чекала 38 років, поки вона додає чергу. І до неї черга не дійшла. Але що сталося? Прийшов Ісус і поміняв. Він зцілив, може, не всіх. Але одного – той, хто потребував це. І ми, ми бачимо ситуації, що та система була погано спроектована, погано була контрольована. Ангел приходив і зціляв людину, яка була саме менш хвора. Але ми маємо Ісуса, який нам дає можливість до нього з будь-якою хворобою і відчути прощення, і відчути те, що Він нас зціляє, коли ми його просимо з вірою. І я хотів би, щоб ми всі стали перед молитвою і помолилися під нашого зібрання. Амінь.